Всім привіт! З вами я, Олег Мацюдок, і сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Сьогодні ми будемо іспитувати Гавса, э, Скулика і будемо грати один бой. шо. Ещё надо робити. А що мені спитати, що там наснює? А ви на замитало чаллендж, тому що сьогодні, це тільки сьогодні очі. А блін, нічого собі, Уэйка, а потом... Уэйка, уэйка, уэйка, уэйка, уэйка, уэйка, уэйка, Раз, два, два, три, четыре, три, четыре. Бач, что тут... А тут все, Go, тут все. uh -huh. до них Come with the ball. The the Let's do this. Let's do this. One я не знаю